السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير اليوم حب أعمل معاكم متبل الأفوكادو بطريقة كتير بسيطة وطعمه كتير زاكي بس قبل ما نبلش ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب شايفين ما أحلى منظر والطعم خرافي يلا بينا عنا أربع حبات أفوكادو وعنا سنين تومة وفلفل أخضر ونص كاسة زيت زيتون ولمونه أنا عصرتها يعني اجت نص كاسه ، هلا بدنا نقشر الافوكادو ممكن أشره متل ما انتوا شايفين أو بنقطعها من النص ، هلا بعد ما بنقشرها وبنقطعها بنضيفها علي جنب ، هلا بنجيب الزبدية وبنقطع فيها قرن الفلفل الأخضر وسنين التومه وبندقهم منيح وبنضيف عليهم ملح حسب الرغبة هاينا دقيناهم بعد ما دقيناهم ضفنا عليهم الأفوكادو اللي قطعناه وقشرناه وبندقه منيح كتير طبعا الأفوكادو لما تجيبوه طري بكون أحسن في, متبل ال... في المتبل بعد ما دقيناه وكله تمام هيك ضفنا عليه ليمون اذا انتوا بتحبوا حامض بتضيفوا ليمون بالزيادة اذا بتحبوه عادي خلص شوية يعني تقريبا نص ليمونة وبنضيف عليهم زيت الزيتون زودوا زيت زيتون لانه كتير زاكي فيه وطيب طعمه وعنجد طعمها رهيب كتير وبدي أعمل كمان معاكم نفس الطريقة الأفوكادو بدي أدقه مع الفلفل والتومر وازيد عليهم الليمون بس الزيادة المرة هذه بيض مسلوق بدي أقطعه عليه ممكن أنتوا تقطعوه صغير وممكن مثله هيك تعملوه يعني البيضة بتقسموها من النص وبنضيف عليهم زيت وهيك كانت النتيجة النهائية لم تبل الأفوكادو وصحة وعافية على قلوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته